اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملا الاعلى الى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وَصَلِّ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صًّل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلّ على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صلّ على سيدنا محمد في الأولين وصلّ على سيدنا محمد في الآخرين وصلّ على سيدنا محمد في كل وقت وحين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 وصلِّ على سيدنا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ في الأولين وصلِّ على سيدنا محمدٍ في الآخرين وصلِّ على سيدنا محمدٍ في كل وقتٍ وحين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 وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الملأ الْأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اللهم صل على سيدنا محمدٍ في الأولين وصل على سيدنا محمدٍ في الآخرين وصل على سيدنا محمدٍ في كل وقتٍ وحين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 وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ في الأولين وصلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ في الآخرين وصلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ في كل وقتٍ وحين